Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən, Ülker Abbaszadə, bugün olan əvvərləri diqqətinizə çatdırırım. Bakıda öyrəm boğuşun arqasınıca olduğu 150 minlik moşunda gəldi. Mayın 24-dündən Nərmanov rayonunun 18-ci polis idarəsinin ərazisində küçədə yaşayan kimsəsiz şəxsin meydə tapılıb. Yaşılı bomuş, gəncəs hakinin 1957-ci il təvəllüdlü Quliyev Adil İbrahimovlu olub. yaşlı kişi hostil deyilən yerdə ölüb. O, günə 2-3 manat verərək həmin yerdə yaşayırmış. Quliyev morqa çox pisalda gətirilib. Üst başı çirk içində olub. Hətta iydən cəsədə yaxın düşmək olmayıb. Paltarları meydin üzərindən çıxarılandan sonra cəsəd yığılıb, daha sonra yar Aynədən sonra məlum olub ki, bu olmuş Qara Ciyar Serozundan ölüb. Morg işçilərini heyrətləndirənsə Mayn 25-də baş verən səhnə olub. Səhər gün morga 150 min manatlıq qiyməti olan Audi markalı avtomobillə bir kişi gəlib. O, işçilərə özünü təqdim edərək, quliye vadilin oğul olduğunu deyib. Dəfn etmək üçün atasının meydini aparmağa gəlib. Sosial şəbəkədə qızlar şantaj edən şəhsə həbs etdilər. Sosial şəbəkələrdə tanış olduğu qadınları barələrində rüsvayedicı məlumat yayacağı ilə hədələyərək onlardan pul tələb edən şəxs saxlanılıb. Nizami rayon polis idarəsinə müraciət edən xanım sosial şəbəkədə tanış olduğu Aslan adlı şəxsin onun barəsində rüsvayedicı məlumatlar yayacağı ilə hədələyərək bir il ərzində 4000 avro dolları və 200 manat pulu aldığını bildirib. İdarədə araşdırma aparılan zaman həmin şəxsin Biləsuvar rayon sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Aslan Əzizov olduğu müəyyən edir. Edilib. Həmin şəxs dəfələrlə istintiqa çağırılsa da, məhsuliyyətdən yayın macəhət göstərib. Bu səbəbdən, barəsində axtarışı ilan edilən Əzizov, Nizami rayon polis idarəsi və 23-cü polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat nəticəsində saxlanılaraq istintiqa təqdim olunub. Məhkəmə müştəriləri aldıdan qosmetolog evunlarə barədə qərar verir adlı müştərilərlə qalmaqalda hallanan kosmetoloq Elnar Ərzayeva barəsində məhkəmə qərar verib. Nizami rayon məhkəməsinin hakimi Elnur Nuriyev Elnar Ərzayevanın iddiaçılara küllü miqdarda təzminat ödəməsi barədə qərar çıxarıb. İddiaya görə Elnar Ərzayeva bir müddət öncə gözəllik mərkəzlərindən birinin sahibəsi Nigar Məmmədova və onun bacısı Reyna Sultanova barədə sosial şəbəkədə təhqiramiz sözlər yazıb. Onlara qarşı böhtan xarakterli müxtəlif ifadələr işlədib. Buna görə də Nizamir Oyun Məhkəməsində Elnare Rızaevaya qarşı şərəf, ləyagət və işgüzəl nüfuzu ləkələyən məlumatların təksib edilməsi və 50 min manat təzminat ödənilməsi ilə bağlı iddia qaldırıb. Dövlət təhlükəsizliyi xidmətlərinin həbs etdiyi görmək əməkdarşılığı şikayəti təmin olunmadı. Bakı Apeliyasiya Məhkəməsində Azərbaycandan Türkiyəyə 130 min manat dəyərində qızıl ziyinət əşyaları və 190 min dollar pulu qaçağmalçılıq yolu ilə aparmaqda təksirləndirilən dəst özüvləri İlqar Əbilov, Elvin Yusubov, Rəşad Nəsibov və Dövlət Gömrüyü Komitəsinin gömrüyü sahəsində hüquq bozmalara qarşı mübarizə baş idarəsinin əməkdaşı Kamran Əhmədovun barələrində olan hökümdən verilən apeliyasiya şikayəti üzrə məhkəmə eclası baş açadı. Hakim Əflatun Qasımovun sədirliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Qərar əssasən, təksirləndirilən şəxslərin apeliyasiya şikayətləri təmin edilməyib. Birinci instansiya məhkəməsinin çıxardığı hökum dəyişilmədən saxlanılıb. Qəzalı obyektlərdə yaşayan köçkünlər dəbaqlı rəngd edilir. Dəbaq köçürülmələrə deyil olun. Bakı, Sumqayt şəhərləri və Apşeron rayonu arasında yerləşən 149 qəzalı obyektdə 8701 ailə 32743 məcburi köçkün məsgünlaşıb. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, 149 qəzalı obyektin 57-sində məsgünlaşan məcburi köçkünlərin dərhal köçürülməsinə dair Xövqaladə Hallar Nazirliyinin tərəfindən texniki rəyb edilib. Bugüne olan haberler bu kadar. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol.